kačeři o zpracování dalšího dílu poprosil Tomiček Metláka a protože Metlák stále sabotuje používání mikrofonu a odmítá si ho zakoupit, sepsal text, který vám měl Tomiček přečíst. A protože ten pro změnu zase sabotuje čtení z papíru, bude to dnes opravdu zvláštní díl, tak pojďme na to, milí kačeři, milé kačerky. Milá kačeřátka, je tu další a tedy již druhý dílo našeho nového YouTubeového vlogu o jednotlivých typech schránek, krabic, skrýší, nebo tedy keší. V minulém díle jsem se věnoval povídání o základní schránce, tedy tradiční a dnes si povíme něco o takzvané multikeši nebo jak se u nás říká multiněči multince. Tak a v tuhle tu chvíli jsem si říkal, jestli tenhle ten joke nechám doběhnout úplně do konce, nebo jestli ho přeruším. Tak já myslím, že to úplně bohatě stačilo, že jsem si malíčko udělal srandu z metláka a teď už teda můj hlas a metlákovo text. Tak pojďme na to, protože ten díl je opravdu zajímavý a metlák si na tom dal opravdu záleží. Tak doufám, že já zprostředkovaně to nepokazím. Budu se snažit. Pojďme na to. Jednu z multin vidíme tady před sebou na mapě, je označovaná oranžově, jsou to dvě bílé krabičky na oranžovém poli. Vidíme to tady pěkně takhle hezky zobrazený. V každé aplikaci zase, kterou budete používat, je to označen úplně stejně, to znamená oranžovou barvou, metláková žlutou. V tom si asi neschodneme. Pro mě je to oranžová, tak, tak si to nějak jako srovnejte, jak je, jak je to pro vás. Pro mě je to oranžová, metláková, žlutou. Přiznám se, že nevím, jak je to v oficiálních pramenech, nicméně jsou to ty dvě schránky na tom oranžovém poli. A já už přejdu k tomu psanému textu a řekneme si hned, jak se taková schránka liší od té tradičky, kterou jsme si probírali v tom předchozím díle. Zatímco tradiční cache je cíl jasný, když se tedy nachází na daném místě na mapě a schnánka je zde opravdu umístěna, multina je trošku či více záludnější. Pro její nalezení musíme nejdříve zjistit různé indicie na jednotlivých zastaveních. Proto ani finální umístění nebývá na místech, kde se nám multikeš zobrazuje na mapě. To je důležité vědět, nikdy ta cache nebude s největší pravděpodobností nebude na tom místě, kde je tady ta, ta, to, to oranžové značení. Takové umístění multi na mapě proto nazýváme virtuální. Tedy na daných souřadnicích je pouze ikonka keše, ale fyzická schránka se zde nenachází. Výborně, pro začátek. Zatím asi jasný každému. Jak tady takový typ cache lovit? Otevřeme si! metlákovou drsnou olšinu. Teď tu cache. Ostatně koukáme se na ní naučná stezka olšina. A pro náš příklad je totiž ideální má 30 steží, no, chudáci kačeři, na 10 km. Takže my si ji rozklikneme a podíváme se hned na ní. Tady se podíváme hned na ní a rozebereme si trošku, co v té dané keši sledovat a na co si dát. Pozor. Nejdřív je dobré si ověřit listing dané multikeše a jako u každé keše proskoumat terén a obtížnost. To zase najdeme tady vlevo nahoře, jako u jakýkoliv jiný keše a případně potom tady atributy. Poté není špatné podívat se na podrobnou mapku, kde se, na ná, kde se nám většinou ukáží i jednotlivá zastavení Tzv. Stage multikeše. Takže ty zastavení můžeme potom vidět. Tady potom, je to opravdu listing. Vzhledem k, k tomu množství zastavení. Takže tu mapku máme tady. Tady vidíte, kde všude jsou ty zastavení. A můžete si udělat takový obrázek, kvůli přibližně budete muset jít během toho hledání. Poté si nastudujeme listing, už jsme viděli, že je dost dlouhý, kde se dozvíte, jak naší vyhlídnutou multinku lodlovit, a ještě se v něm dočtete i o úkolech na všech stagech keše. Ano, to jsme přesně viděli. Jsou tady, takhle vyjedu, vyjedu rychle nahoru, jsou tady ty úkoly. A nakonec takovýho listingu bývá vzorec, do kterého pokud dosadíme správné odpovědi ze za zastavení, vyjdou nám finální souřadnice umístění fyzické schránky. Tak já se podíváme, jestli tady ten vzorec někde je, mělo by být. Tak tady je ten vzoreček no, Metláku. To teda uh, bude chtít hodně velký výpočet. Tak výborně pojďme dál. Metlák dál píše, pokud jsme si tedy vše správně nastudovali, můžeme se vydat na odlov do terénu. Není vůbec špatné si na tento typ keší přibalit kousek papíru pro poznámky na odpovědi k jednotlivým stagím neboli zastavením. Také se nápa může hodit pro výpočet finálky. Vytištěný listing také není k zahození. Hodně se to používalo v minulosti, kdy ještě třeba GPSky nevydržely tak dlouhou dobu, baterky docházely, tak spousta lidí si brala a používá to do dnešní doby vytištěný listingy nebo vytištěnou mapu. Je to čistě na vás. Tak, ale dnes nám jistě poslouží chytrý telefon na prohlížení listingu přímo v přírodě. Někteří zakladatelé Keší bývají při psaní vzorce velmi kreativní, proto není špatné mít telefonu i kalkulačku. No, viděl, vidíme tady ten, ten úžasný vzoreček. E, protože jsme se již seznámili doma s listingem, tak to by měl být základ e, u každé keše, seznámit se nejdřív s listingem, než na tu kešu vůbec půjdu. Vyrazíme tedy po jednotlivých stagech multi keše a na každém zastavení si zapíšeme správnou indici. Po odlovu poslední stage, si najdeme pěkný pařízek či lavičku a pustíme se do výpočtu. Pak už je zadáme správné souřadnice do GPS či mobilu a vyrazíme na místo finální schránky, tedy pro fyzickou schránku. E, dost často je to takový, že e, když se tím výpočtem nejste jistý, tak vyrážíte tak jako na blind v té přírodě, že jako, e, doufáte, že jste to všechno spočítali jako dobře. A e, to je to hezký na tom, že. Nemůžete vědět, jestli jste něco neudělali někde špatně. Proto je vždycky dobrý na jednotlivé výsledky, že si to radši pětkrát po sobě překontrolovat, jestli ten výsledek svůj máte vždycky dobře, jestli jste si ho dobře zapsali, abyste nikam neběželi zbytečně. Pak by těch 10 km v nohách byla jenom hezká procházka, ale ta taky není k zahození. Tak a přejdeme k tomu, co nám metlák říká o jednotlivých zastaveních. A nyní se podíváme na takové zastavení a s čím se u tohoto typu cache můžeme setkat. Multicache může mít buď virtuální stage, tedy zde autor checkpáš z daného místa, tedy můžeme například hledat nějaké číslo na křížku, či dané slovo na infotabuli, nebo číslo popisné, prostě něco, co je v terénu již umístěno a autor jen využívá místa. Dále můžeme mít stage fyzickou, tedy v terénu může být ukrytá nějaká schránka s návodem na další postup, či jen třeba A rovná se 5. Nebo to může být jen samolepka s indicí ze spoda poštovní schránky, či dopravní značky. Prostě to, co autor do terénu dodal sám. To je stage fyzická. Hezky napsaný. Děkujeme tláku. Pecka. Tady třeba zrovna vidíme, jak vypadají ty jednotlivé stage v popisu listingu. Jsou jich tam raky, je tam i poznámka, případně nějaká úprava, takže je opravdu důležitý si to pečlivě přečíst, než vůbec na ten odlov půjdete, abyste věděli, do čeho vůbec jdete. Tak a pojďme dál do toho, co nám Metlák píše. Já se takhle vrátím zpátky, zpátky nahoru. Na ten popisek a Matláh dál píše. Pamatujte, že taková multi může být velmi rozmanitá. Arton, autor není při tvorbě moc limitován a tak můžeme narazit na multinku o jednom zastavení, kde na kapličce na úvodních souřadnicích spočítáme hned finále, které se nachází třeba o 50 metrů dále, ale také můžeme narazit na multikeše táhnoutí se po hor desítky i stovky kilometrů. Klasika Metlák uvádí Krkonoše Crossing anebo čtyřhrančinu zdravím Čtyřranku, Drstnou multinu pro přechod Pirenejí od moře k moři. Možná bychom mohli uvést nějaký odkaz, já se podívám, jestli to není premium. myslím si, že asi ne, a případně vám je hodím přímo tady do toho videa odkazy a potom i dolů pod video do těch poznámek, abyste když tak si na ně mohli kliknout a snadno je našli. A teď dojedeme ten zbytek, který nám etlák připravil. Občas nám taková multina s putování naučnou stezkou, křížovou cestou či historickou částí města. Nevždy máme jednotlivé stage na přímo v listingu. Někdy je autor zákeřnější a každou další stage nás nutí dopočítat. Nebo nás na ní navede právě až další fyzické schránce. Někdy tedy ani při přečtení listingu nejíme, jak je taková multina dlouhá, ale to k tomu přeci patří. Tak, já moc děkuji za tenhle ten skvělý text. Myslím, že v něm bylo obsažen to úplně gro, který tam mohlo být a mělo být. Je spousta věcí navíc. Je to super mít někoho, kdo takhle moc pomůže a udělá nějaký díl. Doufám, že jste si z toho něco vzali, odnesli, případně, že vás to téma zajímá, klidně pište pod to YouTube video. Teď tady ještě na prostředku vám znova vyjede to, jak se podívat na ty informace, které jsme pro vás naschromáždili, třeba i odkazy na další videa, protože ty jsou dole pod YouTube videem, když si rozjedete ten odkaz zobrazit více, tak všechny odkazy, které by se mohly multinek týkat, třeba právě i odkazy na ty jednotlivé keše tam najdete, tak abyste si na ně mohli uh, kliknout a podívat se na ně, abyste to nemuseli složitě hledat. Já moc děkuji, že nás sledujete. Že jste sledovali i tohleto video o multikeších. Uh, metlák mi kladl na srdce, že tam chce uvéc jednu poslední větu. A na tý prý trvá. A píše tady nejkrásnější multiny metlák. Můžeme o tom vést spory. Můžeme s tím nesouhlasit. Ale to je tak všechno, co se s tím dá dělat. Centrální mozek lidstva nesouhlasí, centrální mozek lidstva nesouhlasí, centrální mozek lidstva nesouhlasí. Haha. Ha, ha. No, tak, mě tláku, doufám, že s tebou teď nikdo nebude vést spory. Uh, díky moc všem, že jste sledovali tohle video. A budu se těšit u dalšího dílu, který se bude týkat Mysterii Kishy. Díky moc, že nás sledujete. A louzdár Tomíček, ahoj!